الفرح مقدم علينا بجمليه ملعم في حقي قلبه الجديد وكل غالي قد حما هذا الفرح مقدم علينا بجمليه ملعم في حقي قلبه الجديد وكل غالي قد حما والحم لله حقق الحلم وفرحنا فرح عيال الله قديم ابراحنا بيامها ويا لها تفر السماء بيت العمر تودي إنجازها الشكل يجي يجعل بيت السعد بيت الفرحة هو بستانها علينا تخبر علينا تخبر علينا من العمر في حدث تجد عدوك حقق عيد مبروك لك يا خالد منزل العمر يا الشهم يا رب جل ما خلصتي جزي يسعد يسعدك ربي كل يوم ويا عسى عمرك نجيه اللي علوم طيبك اشمها ومعلي شانها <تصفيق> يا ام خالد افرحي واليوم حقك تفرحي سنه فرحة عقب الشيخه وبنت شيوخه نجي في بيت اسمها والدار والداري داري جعلت تهني ما بين اركانها الله حقق الحلم وفرحنا فرح عيد يلا قديم مفرحنا بيا مناضي يا يم الكرم والطيب والمعروف والطعام الصدايم في جودي بالعظمه وكفيت الكف الجزيل لعيون احبابك وعايشتك عطاياتي تزيد يا أم خالد يا نمير اللي عظيم شنا وعيالك الغالين كل, كل إن كان له بسمه ودروس الرجال اهل وعيالك الطيبين اللي لهم بعند جزيل أشهد أنه كل صعبة ينزل شانها هلا فرح علينا مزعوم في حبك بيتني صلبي شيء ولا تقولي لا لا لا دي مفراحكم ويجعل البته الجديد بلا ويا عسى تعيشون والصحبانه هل الفرح واكبر علينا بدنا أيام العمر في حفله البته الجديد وكل غالي قد والحمد لله حقق الحلم واحنا فرحين عند الله جديد مفرحنا في امامنا وياما واحد اربعه